ركز معايا يا ابني انت وهو وهي ركز معايا. النهارده هشرح لكم حاجه مهمه جدا جدا جدا وبتكسب فلوس كتير قوي وهتخليك مشهور جدا. هشرح لكم ازاي تالف قصه فيلم او مسلسل وتكون ناجحه جدا. على سبيل المثال مثلا نشرح ازاي تالف مسلسل مكون من 30 حلقه ويكون مسلسل قصته جميله جدا وناجحه جدا. المسلسل عباره عن 30 حلقه هنقسمهم لجزئين الجزء الأول هو عبارة عن أول 20 حلقة من المسلسل والجزء الثاني عبارة عن آخر 10 حلقات من المسلسل الجزء الأولاني اللي فيه أول 20 حلقة أحداثه هتبقى بتدور على إننا بنعرف أبطال المسلسل وعلاقتهم ايه بالبطل الأساسي بتاع المسلسل وبعد كده نبدأ نطلع عين البطل كل يوم نعمل له مصيبه اكبر من المصيبه اللي قبلها، يعني مثلا ابوه يتقتل وامه تتشل او يجي لها مرض خبيث السكر او اي فيروس مثلا، بعد كده البنت اللي يحبها يروح يتقدمها لا يرفضوه وتتجوز واحد غيره، وبعد كده يتجوز ومراته تخونه وتموت وهي حامل في ابنه اللي هو اصلا مش ابنه، وصاحبه يخونه وبعد كده صاحبه يموت، وبعد كده يخش السجن، يطلع من السجن لا الوظيفه اللي كان فيها اترفض منها وفلوسه خلصت وبقى فقير جدا، ويا حول اللي بعد كان شغال مدير مجلس اكبر شركه في القاره كلها بقى شغال بيغسل صحون في مطعم وبكده انتهى اول جزء معانا وهو اول عشرين حلقه من المسلسل. الجزء الاولاني اللي هو اول 20 حلقه مهمته ان الناس او المشاهدين اللي بتتفرج على المسلسل يشوفوا حياه البطل وحياته البائسه وايامه الصعبه ويتعاطفوا مشاعرهم تبقى معاه ويتمنوا له ان هو يرجع ويحقق احلامه اللي غيره حققها بالواسطه. احداث الجزء الثاني هم اخر عشر حلقات من المسلسل هيبتدوا هو ماشي في الشارع بالصدفه فيلاقي راجل واقف بالعربيه والناس طلعت عليه عشان تثبته وتسرق فلوسه والعربيه بتاعته فيطلع البطل اللي جواه ويروح ينقذ الراجل اللي الناس بت. وبالصدفة برضه الراجل ده يطلع اغنى راجل في القارة كلها المهم الراجل هيحبه ويبقى عايز يردله الجميل فيشغله معاه في الشركة فيبقى غني جدا ويروح يجوزه بنته الجميلة جدا اللي مفيش منها اتنين في الكون كله ويرجع ينتقم من كل اعدائه والناس اللي دمرت حياته وسجنته وقتل ابوه وامه واخواته وصاحبه وعمته وجوز خاله ابن خاله عمته وبعد ما يتجوز يخلف ويعيش في تبات ونبات ويجيب صبيان وبنات والحياه تبقى وردي كلها 100 100 كده انت تعرف تعمل مسلسل قصته تكسر الدنيا وممكن تعمل من المسلسل ده جزء تاني ان البطل ده لما يموت ابنه يكبر ويورث فلوس ابوه ويضيعها كلها على القمار ويبقى فقير ويمر بنفس الاحداث اللي مر بيها ابوه وهو صغير، وهكذا وتفضل العجله ماشيه على هذا السياق، المهم تكسب تعاطف الجمهور والمشاهدين اللي بيتفرجوا عليك، والمسلسل يعمل ضجه كبيره جدا والناس تتكلم اكتر والمشاهدين تكتر وارباح تكتر والمشاهدات تكتر والناس تتكلم والمسلسل يعمل ضجه وارباح تكتر، بس كده حلقه جديده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحلقه جديده من برنامج البشمو تاجر حلقه النهارده كلها مشاعر وانسانيه وتعاطف واحاسيس احاسيس إلا إيه اللي انا بقوله ده المهم من فتره شاد سرور نزل فيديو ليه على السوشيال ميديا بيشتكي فيه من الناس اللي بتكرهه وبتتمنى له الشر ومش حابه النجاح اللي هو وصل ده زي ما هو قال وانه دخل في حاله نفسيه شديده جدا واعلن في الفيديو ده انه خلاص مش هيصور اي فيديوهات تاني على السوشيال ميديا وكمان هينتحر وغير صوت الغلاف والبروفايل وحط الصورة دي حاجة منتهى الكآبه خالص يعني بس اتعلن نحلل الفيديو ده بشكل منطقي وبدون تحيز نهائي واحد في حالة نفسية شديدة كرر الانتحار فتح الكاميرا وظبط الإضاءة حتى الإضاءة باينه منعكسة في المراية اللي وراه وبدأ يصور وخلص فخد الفيديو وبدأ شغل المونتاج وبدأ يركب صور الاسكرينشوت اللي خدها للناس اللي بتقوله كلام يسد النفس ويحبطه ويركبها على الفيديو وكمان ركب موسيقى حزينه هاديه عشان تبقى ملائمه مع الموقف الانساني الكئيب ده. الموسيقى تشتغل فالناس تتاثر بالكلام والدموع وحاله بقى من الشجن والحزن والاسى ويتعاطفوا معاه. وناس كتير في الكومنتات بتقول له ارجع وبلاش تعمل في نفسك كده واحنا عايزينك وانت 100 100 وكلام كتير من هذا القبيل. بس كل اللي انت شفته ده بنسبه 90% فيك. كل دي اشتغاله يا معلم وانت شربتها ليه؟ هقول لك ليه؟ اصبر عليا اصبر عليا انت عايز تعرفني ان واحد في الحاله النفسيه الشديده هيبقى فاضي ان هو يفتح الكاميرا ويظبط الاضاءه ويبدا يصور ويمنتج ويركب صور وموسيقى والحاجات دي كلها وياخد الفيديو ويرفعه على اليوتيوب عشان الناس تشوفه وتتعاطف معاه ومش بس كده ده ياخد نفس الفيديو تاني ويرفعه على الفيسبوك عشان الناس اللي على الفيسبوك تشوفه انا عايز اقولك من موقعي هذا ومن برنامجي البسيط جدا ان كل ده شغل دعاية وتجارة هو اصلا ما يعتبرش تسويق بس دي تجارة سيئة جدا انك تستغل تعاطف الجمهور بتاعك عشان مشاهدات كتير في اعلانات كتير في ارباح كتير ده غلط، هفترض معاك إنك مش مقتنع بكلامي وبتقول إن أنا بهاجم شادي سرور، اصبر عليا، واحد رفع فيديو على اليوتيوب عشان هو بائس، حب إن هو يرفعه على الفيسبوك، أكيد هيرفعه زي اللي على اليوتيوب، بس مش ده اللي حصل، نزل جزء من الفيديو على اليوتيوب ونزل لينك الفيديو كامل اللي هو على اليوتيوب، نزله مع الجزء اللي نزله على الفيسبوك عشان الناس تشوفه فتفتحه وتشوف الفيديو كامل على اليوتيوب. وده ان ده اللي يدل على انه محتاج يزود الترافيك او نسبه المشاهدات بتاعت اليوتيوب والا كان نزل نفس الفيديو كامل على الفيسبوك يزود المشاهدات ثم المشتركين فيبقى اقبال كبير على الفيديو فيبقى ترند والمشاهدات تكتر والاعلانات تكتر والارباح تضرب في السماء طب ايه الغرض ان هو يعمل فيديو بيبكي فيه وينزله على السوشيال ميديا اكيد مش الغرض من ده كله ان هو يزود المشاهدات بس الغرض غرض تاني من ضمن الاغراض اللي من ورا الفيديو ده انه يكسب تعاطف الجمهور يعني مثلا لو الجمهور بيحبه بنسبه 60% بعد ما شافوا الفيديو ده نسبه حبهم ليه زادت مثلا 70 80% ده معناه إيه؟ ده معناه انهم هيشوف الفيديوهات بتاعته التانيه وان اول ما ينزل فيديو تاني هيبقى نسبه اقبالهم على انهم يشوف الفيديو ده كبيره جدا عن الاول هتقتنع بكلامي ده كويس جدا لما تلاقي ان شادي سرور نزل فيديو تاني على السوشيال ميديا هترجع تقول الباشمهندس كلامه كان صح وان شادي سرور كان بيغفلنا وبيضحك علينا وانا من موقع هذا ومن برنامجي هذا البسيط ارجع اقول لك شادي سرور هيرجع ينزل فيديوهات تاني على السوشيال ميديا وهيرجع تاني وان دي كلها تمثيلية وحوار عمله عشان يزود الترافيك والمشاهدات ويكسب تعاطف الجمهور ولكن مش هاد سور لوحده اللي بيعمل الدعاية او التجارة الصدى ديان عشان يكسب تعاطف الجمهور وحب الناس ليه يعني مثلا تلاقي اي فنان او شخصية مشهورة وعامة لو تعب او جاله اي مرض يصرح به للدعاية والسوشيال ميديا والصحافه تتكلم والسوشيال ميديا كلها تتقلب، فلان تعف فلان دخل المستشفى، وناس كتير والجمهور يدعوا له ويتمنوا له السلامة. هنروح بعيد ليه؟ في الأفلام أو المسلسلات تلاقي إن أحداث المسلسل أو الفيلم كلها داري على إن البطل طلع عينه طول أحداث المسلسل. أبوه يموت، أمه تموت، أخته وأخوه يتسرق يتنصب يتسجن يفتقر، كل دي حاجات بيمر بيها، عشان الجمهور يتعاطفوا معاه والقصة تأثر فيهم وتحرك مشاعرهم، ويتمنوا إن البطل حاله يتظبط ويبقى أحسن من الأول ويبقوا فرح جدًا هو بينتقم وبيقتل في الناس معظم المسلسلات اللي من النوعيه دي نجحت يعني مثلا مسلسل رحيم دخل السجن طلع منه وخسر فلوسه كلها والقصر بتاعه واخته خانته واخوه بيشرب مخدرات وابوه اترما في الشارع عندك مسلسل كلبش قتل اخته ومراته وهي حامل في ابنه وامه تصابت مسلسل تاني زي مسلسل ايوب بقى فقير جدا وبقى مديون ودخل السجن واخته خانته وغدرت بيه ومراته سابته واتجوزت واحد تاني غيره وحالته بقت تصعب على الكافر وفي الاخر خرج من السجن وحاله اتظبط وحياته بقت احسن من الاول 1000 مره وهكذا معظم مسلسلات الدراما بتدور حوالين النقطة دي كل ما البطل يحصله مساب اكتر الجمهور يتعاطف معه اكتر فيعمل ضجة ومشاهدات كتير وارباح كتير والمسلسل ينجح وعندك امثله حقيقيه حصلت فعلا على ارض الواقع شيرين عارفين ان لسانها بيوقعها في غلطات وهفوات كتيره جدا، مره تقول لك انا مش هشرب من النيل عشان بيجي لي ومره تانيه مع عمرو دياب، وحاجات تانيه كتير جدا بتزعل الجمهور منها، والجمهور لو زعل مش هيسمع الاغاني بتاعتها فالالبومات بتاعتها تخسر، طب تصلح الغلطات دي ازاي يعني تلعب على المشاعر والانسانيه؟ يعني مثلا في حفله من حفلات بتاعه شيرين كان واحد بنزول الاحتياجات الخاصه عايز يتصور مع شيرين، وطبعا مش هيعرف يطلع على المسرح، فشيرين نزلت بنفسها واتصورت معاه صوره. الجمهور يعرف حاجة زيديا فيحب شرين اكتر حد تاني زي اليسا واللي عملت دعاية البومها الاخير كامل حوالين مرضها كان عندها سرطان السادي عملت دعاية الالبوم كله على المرض ده رغم انها اتعالجت من المرض ولكن قلبت السوشيال ميديا كلها اليسا عندها السرطان اليسا هتموت اليسا دخلت المستشفى وصورت الكليب وهي بتتعالج ومستشفى وادوية وسمت الاغنية لكل اللي بيحبوني ليه عشان الالبوم يعمل ضجه والناس كلها تتكلم ويبقى ترند والمشاهدات تكتر والارباح تكبر حد تاني زي محمد رمضان حبيب قلبي اللي عمل ابلاغ عن الحلقه اللي كنت عاملها عنه والحلقه اتحذفت الظاهر كده ان كلامي جاعل جرح وما المهم محمد رمضان عشان يكسب تعاطف الجمهور والجمهور يحبه اكتر بدا يبرز اعماله الانسانيه زي مثلا يظهر في اعلانات المستشفيات الخيريه وينزل صور الشيكات اللي متبرع فيها بملايين للمستشفيات الخيريه فالجمهور يقول لك ما هو إنسان هوا وبيعمل خير اهو فيحبه اكتر ويتعاطف معه معظم المواقف اللي زي دي بعتبرها من اجل كسب تعاطف الجمهور وكلها شغل تجاره رخيص ولعب على مشاعر الجمهور، لكن التعاطف الحقيقي اصدق وليه معنى اقوى، على سبيل المثال حمزه نمره والمشاكل اللي عنده واللي بسببها هو بره مصر دلوقتي. المهم عمل اغنيه داريا قلبي واللي كتب فيها ووصف فيها مشاعره بالوحده بعيد عن وطنه واهله واصدقائه ومن شده صدق المعاني والكلمات الجمهور حبها لدرجه الادمان ومشاهدات في السماء 110 مليون مشاهده على ده تعاطف حقيقي عندك مثال اقوى محمد صلاح لما تصاب من راموس قبل كاس العالم وعشان 100 مليون مصري بل العالم العربي كله كان حاطط امل في محمد صلاح انه يلعب في كاس العالم وتبقى النتيجه مرضيه اكتر لكن الاصابه حصلت وده معناه انه مش هيعرف يلعب مع المنتخب في كاس العالم ويا راموس عينك ما تشوف الا النور الجمهور يسكت؟ لا دخل على البيج بتاعت راموس وشتيمة بكل اللغات وريبورتات على كل البوستات والصور اللي عنده لدرجة انهم جابوا رقمه وخلوه يقفل الواتساب بتاعه ويقفل التعليقات على كل البوستات اللي عنده على الفيسبوك مش بس كده ده جابوا الاكونت بتاع مراته وعملوا معاه نفس اللي عملوه معاه ده اكبر دليل على ان تعاطف الجمهور مع الشخصيات العامه والمشاهير مهم جدا وليه فايده كبيره جدا، شوف كام مليون مشاهده على اغنيه داريا قلبي لحمزه نمره، شوف كام مليون واحد ده على محمد صلاح بمختلف الاعمار والاجناس والجنسيات والديانات، جمهور كامل على مستوى العالم وشوف كام حلقه عملتها قبل كده يا رب تعجبك وما تنساش تعمل لايك وشير وما تنساش تشوف كام واحد عامل اشتراك للقناه وتبقى واحد منهم علشان تعرف تشوف الحلقه الجديده ان شاء الله، شكرا